Перший дзвоник Микола Тимків купив під час поїздки до Кам'янця-Подільського. Відтоді й почав їх колекціонувати, розповідає чоловік. Поїхали на екскурсію Кам'янц-Подільський з дружиною, з рідньовою. і У камянець подільську закупили отакий сувенірний дзвіночок маленький. Це самий у цій колекції, який є. Такий цікавий, приглянувся, і ми його так чисто випадково взяли. Приїхали з ним додому, що стояв там на поличці. Поїхали Друге місце купили більше пару, щоб до нього була. І так, пара за парою, і вийшлася така колекція. Першу колекцію дзвоників розмістили на полицях, каже Микола Тимків. Згодом їх розвісили на стелі. «Дзвоник – це зв'язок між небом і землею. І тому він, в принципі, повинен бути над, нам, над головою». Микола Тимків показує дзвоник, який йому подарувала племінниця. «Коли тут збираємося до кави, якщо дружини немає, то я можу й покликати на каву. Є у колекції Миколи Тим кивають дзвоники, які символізують коропець. Їх виготовили у Львові. Це мій е, товариш, він живе у Львові, він працює в кузні е, з одним митцем. Мені такі от тепер буквально днів 3-4 назад подарував такі іменні. На ній написано коропецький герб, герб коробця і написано коропець. І, і, і друге так само, це різно, різної глини, бачите, різного випалу. Микола Тимків каже, спершу купував дзвоники сам. Тепер сувеніри привозять з різних куточків світу і друзі. Чоловік розповідає, у колекції дзвоники з 15 країн. Кожен дзвоник говорить голосом своєї країни, це Туреччина. А та говорить Сергій. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.